وأخرجها ب المكتب الوطنية مشكورًا الأستاذ عبد القادر الحقيقي. إذًا أولًا قبل أن نشرع في بداية هذه الجلسة، أود أن أشكر المنظمين، منظمي هذه الحفلة، جمعية أصدقاء عبد الصمد التنفاوي، جمعية أصدقاء المكتب الوطنية عبد الصمد التنفاوي، بالتنسيق مع جمعية الأمل. للمتقاعدين والمسلمين في كذلك اود ان اشكر أه جماعه عائش على دعمها لهذا النشاط وعلى سعي الحتي مؤخرا لدعم جميع الانشطه الثقافيه المحليه كذلك أود ان اشكر الساده أه المشاركين في هذا النشاط الذين اتشرف بتحصل من الصعب معهم الساده أه الاساسية قبيله عبدالله القادر صاحب الكتاب، والاستاذ الذي سيمتعنا بقراءته في, في مضامين هذا الكتاب. كذلك اولا أشكر جميع الحضور الكريم، سيدات السلام الحضور الكريم الذين لم يتخلفوا عن الحضور رغم الاقراءات، رغم ان الوقت وقت الامتحانات يعني الضغوطات خصوصا العمل ويوم عمل، ومع ذلك شرفتم شكرا جزيلا لكم اذن اذا يدخل المشروع في في اطار البرنامج على برسم السنه كذلك في سياق او المشروع ساعة مع كتاب من وزارة من وزارة الشباب والثقافة وكذلك في سياق الثقافة من خلال الاحتفاء هذه المدينة التالية، هذه المدينة التاريخية، محمد الشهيري السريفي، وكذلك تقديم كتاب الكتاب "المؤلف العايشي المحلي" يعزز التراكم الذي نتوقع به المكتبة المحلية الفقيرة من حيث الإصدارات خاصة ذات العلاقة بالتاريخ والتوثيق